Вітаю всіх підписників мого каналу, а також читачів мого блогу. Сьогодні ми продовжуємо наступний епізод по розробці Dooks and Troubles. Минулого разу ми створили просте вікно за допомогою SDL2. Ось я відкрию цей проект, запущу його на виконання. Як бачимо, є в нас просте вікно. Називається воно Demo 01. Сьогодні ми спробуємо з цього всього розібратися, який має бути ігровий цикл, і в якому порядку що повинно відбуватися. Ми для того, щоб не писати все по-новому з нуля, просто скопіюємо цей проект. Я візьму таку зроблю. Скопіюю. І тепер створимо новий проект. Візьмемо теж проста програма. Ставимо цей код і назвемо його DEMO02. Збережемо його в окрему папку DEMO02. Теж в папці, там де в нас є трансляція модулів SDL для Паскаля. Перевіримо, як буде в нас виконуватися ніяк не буде виконуватись, то, то теж треба встановити параметри проєкту. Теж переходимо на «Шляхи», «Інші файли модулів», «Додати», піднімаємося рівень вище і вказуємо папку, де в нас скачені загубки. Натискаємо «Додати» і «Ок». І так само змінимо шляхи вихідної теки модулів. На рівень вище зробимо папку. Скупіюємо весь цей шлях добавимо там, де назва цільового файлу, тільки змінимо замість lib, вкажемо bin. І тут поставити слеш, не забути. Хоча в принципі можна просто поставити дефіс, і воно буде в папці bin створювати відповідно до назви операційної системи виконуваний файл. Надалі, напевно, так і будемо робити для того, щоб краще було використовувати асети з папки Пробуємо ще раз запустити. Цей раз все успішно. Отже, що в нас є? Ми маємо просто кубку змінних. В даному випадку 4 поки що. І маємо саме тіло програми. Яке це може мати відношення до ігрового циклу. Окрім самого робочого циклу, який виконується у нас, поки не натисне користувач на хрестик, щоб закрити вікно. Нам добре було би розбити на окремі логічні фрагменти. Тобто перше в нас це буде ініціалізація бібліотеки SDL2, створення вікна і візуалізатор. Виділяємо весь цей фрагмент. І також створення структури для обробки подій бібліотеки SDL і встановлення ознаки виконання циклу. Це все в нас буде фактично для ініціалізації. Lazarus має дуже хороші можливості для переробки коду, дозволяє витягнути це все в одну процедуру окремо. Натискаємо просто праву кнопку мишки і вибираємо переробка коду, витягти процедуру. Назвемо нову процедуру Initialize. Залишимо просто Initialize і спробуємо витягнути. Щось у нас не пішло. Ага, процедура є. Витягнулась, але щось у нас не все. Ага, не хватає одного End. Все, у нас є окрема процедура. Зберігаємо і спробуємо ще раз виконати, чи все буде працювати так, як нам потрібно. Так, а тут один end лишній. Як бачимо, все працює так, як і працювало. Але тепер замість цього фрагмента кода в нас використовується лише одна процедура Initialize. Що ми ще можемо з цією процедурою зробити? Ми можемо її передати в параметрах розмірів вікна, Можемо передати назву вікна і в принципі ми можемо зробити її функцію, яка буде повертати true в випадку, коли все пройшло успішно і false, коли буде якийсь збой. Відповідно, в самому коді програми ми підставимо вже потрібні нам зміни. Також змінимо тут в коді на if і додамо параметри. І тоді вже відповідно буде виконуватися цикл. В даному випадку я пропоную, так як ми вже переробили трошки програмний код, назвали demo02, заголовок вікна зробити теж демо 02 і задати ті ж самі розміри 640 480. Але повернемося ще раз до нашої процедури. Нам потрібно задати результат, який буде повертатися процедурою. Встановлюємо його відразу в false. І коли ось це все пройде нормально, коли все це встановлюється, ми повертаємо тоді true. Пробуємо запустити. І зразу ж бачимо, в мене опечатка вийшла. Три букви О в слові boolean. Все працює. У нас лишилося все візуально те ж саме, але тепер вся ініціалізація в нас винесена в окрему процедуру. Тобто, якщо нам потрібно буде щось змінити в ініціалізації, нам достатньо буде внести зміни в цю процедуру. Наступним кроком нам варто винести події. Це фактично йде отримання вводу користувачом. Теж винесемо через переробку коду в окрему процедуру. Назвемо її, наприклад, DoEvents. Процедура в нас витягнулася. А на цьому місці, де був код, я, може, не зовсім успішно зробив, що в цьому місці прописав події. Їх треба було спочатку відловлювати і оброблювати, а тоді вже виконувати все інше. Далі в нас ще буде така процедура, як прорахунок логіки. Я її просто тут опишу, наразі вона в нас буде пуста. Я напишу тут коментарій і ставимо її виклик відразу після DoEvents. Пробуємо запустити і перевірити, чи все працює так, як ми хотіли. І в нас візуально в кінцевому результаті все лишилося без змін. Ну і наступний крок – це виведення графіки на екран. За це відповідає ось цей фрагмент коду. Теж витягнемо в окрему під програму. Назвемо її... Назвемо DRAW. Код нас витягнувся окремо. На цьому місці лишилася процедура. Теж зробимо контрольний запуск. Все знову лишилося без змін в кінцевому результаті. І самий останній крок – це прибрати за собою. Очистка пам'яті, вихід. Теж його можна винести в окрему під програму. Назвемо її Cleanup. Теж робимо контрольний запуск. І бачимо, все в нас працює так, як і працювало, але код в нас значним чином переробився. Тепер тіло основної програми займає буквально декілька рядків. І фактично воно має наступну структуру. Це, по суті, є блок-схема алгоритма, який в нас виконується зараз в нашому коді. Я думаю, на сьогодні на цьому буде все, а наступного епізоду. Ми спробуємо це все перевести на об'єктно-орієнтовані рельс. Тобто створимо якийсь клас, який в нас буде це все виконувати окремо. Ми просто в основній програмі будемо його створювати і викликати його потрібні методи. На сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте українське. Посилання на GitHub для коду буде внизу під відео. Стаття, яка описує все це, що ми всі сьогодні зробили, теж буде на сайт. Посилання буде внизу. Дякую за увагу. До наступного ефіру.